Я виклав септик із цементних блоків ще минулого року і тільки недавно закопав трубу на якій висоті над трубою можна робити перекриття думаю над септиком зробити або клумбу або душ чи баню це Фредді не пов'язані речі тому що труба вона закладається згідно нормативу таємо В нас є промерзання, глибина промерзання, і труба каналізації дозволяється прокладати на 30 см вище, ніж глибина промерзання. Тобто труба проходить ось тут. Глибина промерзання, вона різна, вона зави... від того, в якій яких... температурній. Ось ви знаходитесь в Україні, а також які у вас грунт, грунти. Але якщо це метр 20, то ось це виходить у вас десь ну, 90 сантиметрів. Виходить ця труба. І ось вона заходить у вас в септик. І ось це перекриття. Ось тут ставиться тройник На тройником повинно бути хоча б там, ну, сантиметрів ще 15. Розстояння для того, щоб повітря заходило ось сам трейник там десь сантиметрів так 10 Тобто десь 25 Ну так щоб напевно 30, сант... Господі, 30 сантиметрів вам треба над трубою щоб було мінімум 30 плюс товщина перекриття десь 120 150 Беремо так 150, і ми виходимо 300 150, 450, і у вас залишається до верху ґрунту 450 мм. І для того, щоб можна було це все обслуговувати, треба робити бетонний підйом, знову плита і лежить люк. Ось, і от в цьому місці ні черта рости не буде. Воно, трава буде пересихати, все буде пересихати, що б ви не робили. Ось в мене так зроблено, і там ця трава вона постійно підсихає. Тобто їй недостатня. Ну, там сам люк вже має ще висоту таку невелику. Так, і оцій відстані недостатня для трави, щоб вона нормально росла. От мох росте, а трава там не дуже росте. Зрозуміло ось тут так достатньо для того щоб у кущі посадити можна якісь там з неглибокими коріннями а дерева ні, не можна Ну душ так душ можна зробити але все ж таки ви пам'ятайте що метан може тут виділятися ось і потрапляти в приміщення в... зверху тому зазвичай над септиками ніхто ніякі приміщення не будує, щоб люди не потравилися просто із-за цього ну і потім його ж треба викачувати дивитися чистити ну і так далі тому подібне тому не знаю мені здається що це не дуже гарне рішення там будувати якийсь душ над ним щоб там вонь була